شغل الشلة ولا يجلس أحد إفرحوا في ملكتين, ملكتين الحاضرين يوم الكتف صالة طيور الساعة ميك التخرج رفرفت والحفلة في الياسمين يوم الكتف صالة طيور الساعة رفرفت والحفلة في الياسمين عرفت ملكته يا الحاضرين يوم ملكت فيصل طيور السعد رفرفت والحب يظل وياسمين فيصل اللي في فعوله لو نعد في مديحه واوصال إن مقصرين جبنا من داخل اسد طيبه جوه وطيبه جدامه وحبين كرم ما يذبحوني في فعول اهلا في مديحه والله اللي مقصري من ذاك الاسد طيب ابوه وطيب جدا مهيبين والنعم والشبل من ذاك الاسد طيب تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم